Вопір справедливість, пам'ять сина. Дмитро Котусенко, батько, який три роки тому втратив сина, 9-місячного Лева в обласній інфекційній лікарні, каже, що боротиметься за справедливість до кінця. За словами чоловіка, у лікарів, через яких, на його думку, померла дитина, було три роки, аби визнати свою провину. Нині це зробила лише одна із обвинувачених. У мене небагатий було вибору, по-перше, а по-друге, то це саме початок був. Дали было наихирше. Далее было наихирше консилиум и оставший врач, который заставил после смерти моего сына в палате, как вы знаете, то, то была наихиршая ситуация. Она дала самопочаток за ту ситуацию. То есть мы далеко еще до финала, но початок финала есть. Вирок для лікарки, яка визнала свою провину у смерті Лева Котусенка, було винесено 21 травня в Арженякидівському районному суді Запоріжжя. Згідно частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України, а саме неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що потягло тяжкі наслідки для хворого, зазначила адвокатка родини Котусенко Юлія Сізінцова. Згідно угоди, яку уклала лікарка з потерпілою стороною, вона відшкодує їм близько 100 тисяч гривень, зазначила адвокатка. За словами керівника Вознесенівської окружної прокуратури Запоріжжя Івана Моніна, також лікарка повинна буде упродовж року з'являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи. Оскільки у нас три обвинувачених особи, одна з цих осіб, одна з лікарів, уклала угоду, угоду з батьками про визнання повністю своєї вини, і у зв'язку з чим її справа вже була заслухана суддею і винесено обвинувальний вирок. Вона визнала свою в неналежному відношенні до своїх обов'язків, порушення посадових своїх обов'язків, які були зазначені у неї, посадові, які вона вивчала і повинна була виконувати. Тому в неї було повністю все це визнано. За вказаним вироком обвинувачено, засуджено. За озгодженим покаранням, тобто один рік позбавлення волі з звільненням від відповідальності зі спитовим строком на один рік, також з позбавленням права займатися лікарською діяльністю на один рік. Крім того, в угоді прописано відшкодування моральної шкоди, визначеної сторонами, яка також була задоволена. Досудове розслідування у справі загибелі дитини в обласній інфекційній лікарні завершено у квітні цього року, зазначив Іван Монін. Справу стосовно двох інших обвинувачених лікарів передано до суду. Як зазначає Юлія Сізінцова, вони ще також можуть підписати угоду з Дмитром Кутусенком та визнати свою провину. Лікарі можуть в даному випадку, можуть ще визнати да, свою провину, класти угоду, вийти да, на потерпілу сторону сторону. В даному випадку в них є адвокати, які теж працюють, щоб, звісно, не порушували їхні права, але ну, на даний момент цього не відбувається. «Що стосується інших двох обвинувачених, то наразі відносно них обвинувальний акт перебуває на розгляді суду, тобто судом буде в загальному порядку з'ясовуватися обставини та за результатами судового розгляду буде ухвалене відповідне рішення». Адвокатка Юлія Сізінцова наголошує, що нині також подано позов на відшкодування моральної та матеріальної шкоди стосовно обласної інфекційної лікарні, оскільки вони напряму причетні до роботи і надання а верніше в даному випадку не надання відповідних тих послуг, які вони повинні були надати в тому випадку, коли перебувала дитина в, в лікарні, і тим паче це є працівники цієї лікарні. Нині адвокат лікарки, яка визнала свою провину Антон Усенко та сама медпрацівниця, коментарів не надають. Так само роблять і адвокати інших лікарів. На зв'язок з потерпілою стороною останні також не виходять. На сьогоднішній день з усіх причасних лікарів працює тільки один лікар, продовжує працювати, а два там, чи три лікарі, які мали відношення до цієї справи, звільнилися. Наш заклад має ліцензування на медичну практику. І лікар, який в нас працює, вона атестована згідно своїх кваліфікаційних вимог, що дають їй змогу ну, в подальшому працювати. Ті лікарі, які були причетні і звільнилися, також мали відповідні? Мали відповідні кваліфікаційні атестаційні категорії, мали відповідні атестаційні категорії, які дозволяли їм займати їх посади. А на той рік медзаклад мав ліцензію, мав акредитацію, тобто все, що потрібно для функціонування закладу.